احدى اهم العوامل لنجاح صفحة مبيعاتك ونجاحك في بيع منتجاتك في موقع ايباي وفي ساحات التداول عامة هو كتابة عنوان صحيح للمنتج التي ستجعل صفحة مبيعاتك بارزة في صفحة نتائج البحث وستزيد فرصتك في بيع المنتج بنجاح وفي هذا الفيديو ساطلعكم على ما يجب كتابته في العنوان وما لا يجب كتابته مرحبا أنا ردا عازم من كامبوست أكاديمي. عنوان صفحة المبيعات هو عبارة عن مقدمة للمنتج الذي سنبيعه وقدرته على إثارة المشترين ويعطيهم معلومات هامة وصورة واضحة عن المنتج الذي هو على وشك أن يكون لهم. ولهذا السبب يمكن أن يمنحك العنوان الجيد ميزة هامة على منافسيك. ويوجد بعض الامور التي يجب معرفتها اولا يجب ان نعرف ما هي المصطلحات البحث المستخدمة من قبل المشترين يمكن ان يكون اسم العلامة التجارية او اسم الطراز او وصف الهيكل واللون وحتى حالة المنتج جديد او مستعمل كل هذه تفاصيل اساسية للمشترين الباحثين عن منتجات في موقع ايباي لذلك من المهم ان تظهر في عنوان صفحة المبيعات الخاصة بك انصحكم قبل بدء بيع اي منتج البحث عنه في الموقع كانكم مشترين وراقبوا المنافسين اي المصطلحات التي يستخدمونها لكتابة عنوان جيد عليكم اتباع هذه النصائح اولا استخدموا الكلمات الرئيسية التي تصف المنتج بوضوح وبدقة يمكنكم استخدام 80 حرف كحد اقصى ثانياً اكتبوا اسم العلامة التجارية أو مصمم المنتج، وثالثاً إدخال تفاصيل المنتج على سبيل المثال الحجم اللون الشرط ورقم الطراز. رابعاً حددوا بالضبط ما هو المنتج الخاص بك حتى لو كان العنوان تكراراً لإسم الفئة. خامساً تجنب المرادفات لأنه يجعل العنوان أقل جاذبية. سادساً لا تستخدموا علامات الترقيم وعلامات النجمية سابعا لا تتضمن كلمات مثل ووو لوك لأنه لا يستخدمون المشتريون عبارات كهذه ثامنا تأكدوا من تهجئة العنوان بشكل صحيح ولا تقلق بشأن إنشاء جملة صحيحة نحويا أما بالنسبة للعوامل التي يجب تجنبها أولا لا تكتبوا معلومات مضللة أو خاطئة ثانيا لا تقوم بتضمين عناوين مواقع الويب وعناوين البريد الالكتروني وارقام الهواتف الخاصة بك ثالثا لا تستخدم لغة بذيئة رابعا لا تستخدم الكلمات التالية عند محاولة اعلان المنتج الخاص بك مثل prohibited) اي محظورة banned) اي ايضا محظورة (unlegal) او (illegal) غير قانونية اوتلود ايضا محظورة هذه الكلمات لا تستخدمونها في عنوانكم اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفتوا معلومات جديدة لكم واذا يوجد اي استفسارات اخرى ارجو كتابتها بالتعليقات للفيديو وسارد عليكم باسرع وقت ممكن ولكل الاشخاص المعنية ببدء البيع في موقع ايباي جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع ايباي كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع اي بي وامازون أتمنى لكم أن نجاح بمشروعكم سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو